Доброго дня, любі друзі! По вашим проханням, я записую зараз відео стосовно лаунчпаду на Binance та як з технічної точки зору це все відбувається, як прийняти у ньому участь. Насамперед скажу, що все досить просто: заходите у додаток, натискаєте лаунчпад, дивитесь, який зараз є активний чи немає, і переходите далі. Основна і найголовніша умова – це те, щоб у вас на балансі були BNB. Якщо у вас BNB немає, то приймати участь у лаунчпаді ви не зможете, на жаль. У умовах лаунчпаду вказано, що єдина початкова інвестиція – це 0,1 BNB. Тобто, якщо у вас його менше, то ви також не зможете прийняти участь. Але з свого досвіду хочу сказати, що для більш-менш вагомого прибутку вам потрібно мати щонайменше хоча б 5 BNB на балансі. І дуже важлива мова це саме баланс спотового гаманця. Тобто, якщо раніше можна було тримати просто BNB на усіх ваших гаманцях, в тому числі на ф'ючерсах чи там десь на інших. Основна умова для того, щоб ви отримали токени нового проекту, вам потрібно виділити свої BNB, які захолдяться на деякий час. А саме, з 9 до 12 години ви повинні їх захолодити, тобто виділити якусь кількість ваших BNB, і потім уже з 12 години піде час розрахункового періоду, коли вам будуть нараховуватися токени проєкту. Тому для виділення потрібної кількості BNB натискайте, будь ласка, кнопку «Виділити BNB», і потім вибирайте вже те, що ви яку кількість потрібно виділити. Ці кошти вам повернуться, Практично у повному обсязі, за винятком комісії для участі у лаунчпаді. На прикладі попередніх проєктах, у яких я брав участь у лаунчпадах, ви можете побачити, що, наприклад, Hooked Protocol у мене була виділена сума BNB 8,22 монети. На цю кількість BNB мені дозволило списати всього лише... 77 10 тисяч BNB І на ці кошти мені було нараховано 22,9 токенів монети У лаунчпаді якою я приймав участь Тобто з цього виходить, що приблизно ви повинні розуміти Скільки грошей буде стягнуто з вас Або розподілено на вашу частку для того, щоб ви могли їх купити за своїм BNB. Такий собі аналог ICO, IPO, якщо на фондовому ринку ви були знайомі з цим. Але він досить швидкий, тобто період холду ваших грошей, він закінчується буквально за декілька годин. Після чого ви вже можете продавати свої активи, а не чекати, наприклад, як у IPO, 3 місяці до можливості продати куплені активи. Наразі проходить період номер 3 це період розрахунковий, де розраховується, точніше, розподіляються токени даного проєкту, у залежності від того, яка кількість BNB була мною заблокована при цьому лаунчпаді. Цей період розрахунковий буде йти годину до фінального розподілу токенів, тобто, Фінальний розподіл буде о 13-й годині. Зараз е, початок на 13-й. Тож, за годину узнаю, скільки токенів я отримав. Відбувся фінальний розподіл токенів. Як ви можете бачити, з мене було списано 78,00 -ти BNB, за що я отримав 51,2 монети токену YEDU. Тепер, якщо я не помиляюсь, о 2 годині, а можливо навіть о третій, тому що розподіл токенів буде тривати ще годину, тобто з 13 до 14, після чого вони закінчать розподіл токенів і починаючи з 15 години можна вже, тобто відкриються торги і можна буде вже продавати свої токени. Подивимось. Фінальний розподіл токенів завершено. BNB були списані з мого балансу, а також токени YEDU були зачислені на мій спотовий акаунт Для того, щоб побачити Відлік зворотнього часу до початку торгів Треба натиснути на Торгуйте, яду тут Натискаємо Бачимо, що іде відлік Зворотнього часу, 41 хвилина Ну, практично 42 до Початку торгів Ну, тож, зустрінемось з вами через 40 хвилин Друзі, ну і тепер Момент істини настає Треба ж подивитися, що ми там заробили Чи не заробили, давайте натискати що ми маємо? Їду USDT Чомусь я не бачу графік Де у нас графік? Бачимо, у нас свічка Досить велика Продати Якщо по маркету у нас 51 Їду, а коштує зараз Долар ну, Я приблизно так і гадав, що буде Тому давайте продавати Я продаю зразу усю кількість Продаємо по маркету Продаємо 51 ЄДУ Сума ЄДУ Натискаємо Продати Ордер створено Ну, я так розумію, що продано Так, ціна 1 Заповнено Дивимось 51, 600, ну там 51 USDT, короче кажучи Зароблено Ну приблизно десь так. Хочу сказати, що це практично на кожному лаунчпаді десь плюс-мінус плюс, плюс 50 доларів. Ну не мінус звичайно, не дай Боже, а плюс. Тому на отаку кількість, бачите BNB, як у мене була, приблизно можна ризикувати на 50 доларів. Звичайно, якщо почекати ще деякий час, в залежності від ринку, якщо ринок буде зростати, або якась буде позитивна інформація по цій монеті. Можливо, вона ще виросте. І такі були випадки, наприклад, з лаунчпадом Step. Step, якщо я не помиляюсь. Були такі, був такий випадок, і на той момент там на ньому можна було заробити у найкращі часи близько тисячі доларів. І це дуже-дуже гарний результат, я вважаю. Маю надію, що якось вам допоміг, маю надію, що... Зміг вам розповісти, як це робити, а робити вже це чи ні інша справа. Тому гарного вам дня, бажаю всім профіту.